النور والإيمان بقلب من صلى على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالزهراء بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجمين نبارك ونهنئ العريسنا الغالي الحبيب السيد محمد الموسوي هذه الليلة المباركة ليلة حنائه وزفافه سائلين من الله تعالى أن يرزقه الذرية الصالحة والحياة السعيدة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد العريس وين هو؟ داعين لا وانا هل عريسنا تعالنا تعال, تعال خويا تعال تعال خلينا نسلم عليك نبوسك تعال يمنا شويه يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد يا عم الله يحفظك الله يحفظك طبعا العفو هو ان شاء الله كلهم ساده ذريات محمد وآل محمد عريسنا الغالي السيد محمد العوادي سائلين الله تعالى ان يرزقه الذريه الصالحه والحياه السعيده ببركه صلاتكم على محمد وآل محمد براحتك براحتك حبيبي براحتك <تصفيق> لا عذب الله لا عذب الله الله <تصفيق> امي وغذتني في اللبن وكان لي والد وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن واسمع الصلوات وهاوي العلي مو بس عشق عاشق العليم بس عشق عاشق وهاوي وهاوي بشبج حبه حب طحت مغرام امشي طحت مغرم وهاوي وهاوي مو حب حبيته مو رغبة حبيت وهاوي هو يتجيه اخو الهادي وصي واسمع الصلوات نصي. نصين انكتب اسمك بساق العرش انكتب اسمك بساق العرش نصين ولك آيات بالقرآن شبابنا بس صوتكم شوية جزاكم الله خير الله يوفقكم إن شاء الله إن كتاب اسمك بساق العرش نصين ولك آيات بالقرآن نصين شق ربك جدار الكون شق ربك جدار الكون نصين نصين وقال فوت حمايين ميئة واسمع الصلوات هسا شوية الجو صحيح بارد بس احنا للعريس ريتكم شوية تحركونا بالصلاة جزاكم الله خير سمعونا صلوات على محمد وآل محمد علي علي علي علي, علي ما أولانا يا علي علي وين يدك خويا وين يدك ارفع عليها يا شباب الله يبارك فيكم علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي. مولانا يا علي علي علي علي علي. مولانا يا علي. مولانا يا علي علي علي علي علي. او مولانا يا علي مولانا يا علي،, علي علي علي علي علي او مولانا يا علي علي علي علي علي كل قصة والمرة على <wi> الرئيس <سؤال> <كلمس> <positioning> <تصف> <عصف> <criti> علي علي علي علي مولانا يا علي مولانا يا علي خاصك الله للرساله يا علي الهادي شفناه قال بعد انت الولي الحب كتبناه يا حبيبي الاول يا حبيبي الاول خاصك الله للرساله يا علي الهادي شفناه قال بعد انت الولي الحب كتبناه يا حبيب الاولي يا حبيب الاولي للولاده قلبي ناده للولاده قلبي نادة بايعك حيدر ساقي الكوثر ساقي الكوثر ساقي الكوثر علي علي علي او مولانا يا علي مولانا يا علي علي علي علي, علي, علي, علي, علي أو مولانا يا علي مولانا يا علي بهاي العياد قلبي متشبع توين ثروات ونعم حيدر كلمة أولى احني الأنشاد بيت ردك عت بيت ردك عت بيت ردك عت هاي العياد قلبي متشبع توين ثروات ونعم حيدر كلمة أولى احني الأنشاد بيت رد تجي عتب ترد هلا والغديره شق مصيره والغديره شق مصيره وصوت ايمانه علي مولانا علي مولانا علي مولانا علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي مولانا يا, مولانا يا علي مولانا يا علي مولانا يا علي مولانا يا علي هاي الأعيان قلبي متشبيعته وين أو ثر اوراد ونعم حيدر كلمته ولحن الانشاد بيت يردد شيعته بيت يردد شيعته ولغديره شق, شق مسيره والغدير شق مسيره صوت ايمانه علي مولانا علي مولانا علي, مولان علي علي علي علي علي, علي, علي معقوله ليش ما جابون عمل العريس مولي علي علي علي علي, علي, مولانا علي, مولانا علي, مولانا علي مولانا يا علي مولانا يا علي مولانا يا علي مولانا يا علي فارس الروح انت يا عقد الوله وعيد الجروح بس هلالك سجل ويل وفلوح اول الغام ترتل اول الغام ترتل يا امامي واعتصامي يا امامي واعتصامي صارت حروفي ما اظن اوفي ما اظن اوفي ما اظن اوفي علي علي علي علي, علي ص ما دبره جل شأن راح دبره بس علي علي علي علي ماولا أنا يا علي ماولا أنا يا علي ماولا يا علي ماولا يا علي ماولا يا علي علي علي علي علي مولانا يا علي مولانا يا علي مولانا يا علي نور نور نور نور نورك يا حيدار نور نور نور نور دنيانا تزهر دنيانا تزهر نور نور نور نور نورك يا حيدار نور نور نور نور دنيانا تزهر نورك يا حيدار هالسما يسطع الينا بيت الله نور يا علي وكل المدينه كل المدينه شبابنا ليش ما تصفقون؟ الله يبارك فيكم جايين العريس غير يشاركونا الفرحه يلا شبابنا ايه ايه اي نور, نور نور نور نور نورك يا حيدار نور نور نور نور دنيانا تزهر دنيانا تزهر دنيانا تزهر نورك يا حيدر هالمسا يسطا علينا بيت الله نور يا علي وكل المدينة كل المدينة نورك يا حيدر هالمسا يسطع علينا بيت الله نور يا علي وكل المدينة كل المدينة فرحانة كل هاي الأهل مولد ولينا فرحانة كل هاي الأهل مولد مبروكه لج يا فاطمه انت ونبينا انت ونبينا هلا هلا نور, نور نور نور هاي الولاده نور نور نور نور اكبر سعاده اكبر سعاده صيحوا نور, نور نور نور نورك يا حيده نور نور نور نور دنيانا تزهر دنيانا تزهر دنيانا تز بعد هنا شبابنا تعال هنا تعال العريس تعالوا شبابنا قوموا يلا يلا شاركونا الفرحه نور نور نور نور نورك يا حيدر نور نور نور نور دنيا نتزا دنيا نتزا نورك يا حيدر هالمس يسطع علينا الله نور يا علي وكل المدينه كل المدينه نورك يا حيدر هالمس يسطع علينا الله نور يا علي وكل المدينه كل المدينة فرحانة كل هاي الأهل مولد ولينا مبروك لك يا فاطمة أنت ونبينا أنت ونبينا نور نور نور هاي الولادة نور،, نور نور نور أكبر سعادة أكبر سعادة يلا نور نور نور, نور. نورك يا حيدا نور نور نور دنيانا تزهى دنيانا تزهى دنيانا تزهر هلا هلا دنيا لا لا لا لا لا البنطلون شكو هلا هلا دنيا نور نور نور نورك يا حيدر نور نور نور هلا هلا هلا دنيانا تزهر نورك يا حيدر المس يسطا علينا بيت الله نور يا علي كل المدينه كل المدينه هلا هلا فرحانه كل هاي الاهل مولد ولينا مبروك الليج يا فاطيم أنت ونبي هلأ هلأ أنت ونبي هلأ هلأ نور نور نور نور نورك يا حيداء مو انت مو تجتبون بي مو عريسانه خلي أرجع لوراسه عل نور نور نور نور نورك يا حيداء نور نور نور نور نانا تذأ هلأ هلأ دنيانا تذأ طابت ليالينا والحب يناجينا، ليالينا والحب يناجينا محبوبنا الغالي يحصي اللي تالي محبوبنا الغالي يحصي اللي هلهلهله والحب يناجينا طابت السهر يا أبو علي هلي هل أليه هل هل هل هل هل هل هل هل والما يصلي على النبي يا ولد يا ولد طبل السهر يا ابو علي هالليله هالليله بويا مرات مرض العريس عم يقول يلا هلا هلا ناديله طابتنا يا هلا هلا محبوبنا يا حسين ها اكلكم هوستين ان شاء الله هوستين ان شاء الله هالسين شباب لا تروحوا تعال تعال رجعوا رجعوا ها سات هو سات إيه تعالوا شاميني أول سدارة رحتوا يقول اجت ام البنين تقمط العباس قال لها علي في النجت قمطين شد قمطين من عندي يا أم عباس اجت اجت ام البنين تقمط العباس قال لها علف ان تقمطينه شدقمطين من عنده يوم عباس عم المشرق يسرته والمغربي يمينه وشلون الكون دقمطينه وش هلا دقمطينه وشلون الكون دقمطينه تقمطينه وشلون الكون تقمطينه وشلون الكون تقمطينه هوس هوس وشلون الكون تقمطينه وشلون, وشلون. كيلوم. كيلوم. كيلوم. يقول هناك هناك احنا سيطره تفتيش وانا سيطرة لا لا بالجراويه يقول هناك سيطره تفتيش ابو <تضيق> لا يقول هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر وعيب بلا جواز تفوت وينكشفون المزور عمي هناك تعال عريسنا ابويه جرد العريس هناك سيطرة تفتيش منصوبة على المعبر وعيب بلا جواز تفوت وينكشفون المزور هذا الجوازه بي اتم المرتضى حيدر اوهن يا له تهوس تهو المؤمنين أو هنيالة له الحيدر ما ضيل هنيا حيدر ما ضيل هنيا حيدر ما ضيل هنيا حيدر ما ضيل هنيا حيدر ما ضيل يا حيدر ما ضيل اخوتي ها رحم الله والديك يلا روحي